Svánočních stromků budeme provádět do 29. ledna, což je pátek. Ten budeme provádět po dobu tří týdnů. Chtěl bych poprosit občany, aby stromky ukládali na stanoviště separace, to znamená ke kontejnerům, kam chodí z plasty, s papírem a tak dále, bez jakýchkoliv obalů. Chci poprosit, aby ty stromky nebyly vkládány do žádných pytlů, tašek a dalších obalů. Je to pro nás komplikace, musíme je z toho vymutávat vybalovat. Ty stromky následně svážíme na městskou kompostárnu, která se nachází v farálu letiště, kde právě teď stojíme. Stromky jsou tady drceny, je z nich vyráběna štěpka, která se pak přidává do zakládky, do toho kompostovacího procesu. Z osvánčních stromků od rodinných domů budeme provádět v rámci zimního lednového svozu bioodpadu, takže bych chtěl poprosit občany, kteří mají hnědou popelnice, aby v příštím týdnu, kdy ten svoz proběhne, to znamená od pondělí 18. ledna, vánoční stromky umístily ke své hnědé popelnici nebo případně před svůj dům na ulici.